yang dilarang ketika umrah begitu juga benda yang dilarang ketika ihram, ya, seperti melakukan hubungan badan, potong kuku memakai wangian, tapi sebelum perihram, tak apa pakai wangian juga bagi lelaki untuk pakai benda yang berjahit, orang perempuan tak apa ha, tutup kepala bagi lelaki kemudian berburu, potong pokok dan sebagainya, jadi benda-benda seumpama ini nampak macam kecil kalau boleh usahakan belajar sebab kita nak melakukan ibadah yang sangat istimewa